Pání, doktora. Či lepši z večera, alebo až z rána. Či lepší z večera, alebo až z rána. dobre nás, když dobre spa. Ešte raz, vyše pamätalo A z rána je. ešte raz, vyše pamätalo ký dvac a ja jeden chlapec teraz mi povice to rame ljubice teraz mi povic A ja po kleršove od strú šabľu nošil. A ja po kleršove od strú šabľu nie moja, Alek Cisárová. Ej, šablička, nie moja, Alek